مذكرتها لم يخطر ببالي ان احب فتاه من مصر رغم اعجابي بالجمال المصري منذ رايته على جدران المعابد وثورات كتب التاريخ لم يخطر ببالي ان يكون حبنا قائما على اسباب وهي الى هذه الدرجه بالصدفه عرفت انني كنت حلما لها يتحقق نعم ايه حلمها اذا كيف تراني هي كيف تحبني هل انا مراه تنظر فيها لترى جمالها الفرعوني الذي طالما مدحها به اخرون كما ذكرت لي اكثر من مره ام انا قلب تحتاجه كي ترى الوجه الجميل للحياه حيث تجد مؤازرا لها يعينها على تحمل الصعاب ولكن هل انا الاخر احب صوره مرسومه من التاريخ تشعرني وكاني جزء من ذلك الزمن المليء بالسحر والغموض أم أحبوها بكل حيويتها وتلقائيتها وجمالها المصري الواضح والذي لا أنكره بتبرم وحيرة نظر إلى ما كتب مليا ثم نفخ كما هي عادته دائما عندما يأس من شيء ثم مزق الورقة وبدأ يكتب في ورقة جديدة نظيفة ولكنه تراجع وقرر أن يكتب في مذكراته بعدما فكر أنها لا يمكن أن تقع في يدها كما وقعت ورقات من ملف ورق كبير تستخدمه هي فيما يبدو لكتابة مذكراتها في يده عندما التقطها من على الأرض بجوار كرسي المكتب ما هذه العلاقة المعقدة التي جمعتنا سويا؟ ماذا نريد أنا وهي من بعضنا؟ لماذا لم نكتفي بالصداقة وسعينا للارتباط؟ بضيق واضح وعصبية بينما يظل يتساءل لماذا أسأل نفسي كل هذه الأسئلة الجوفاء التي بلا معنى؟ ولماذا الآن؟ له ربما لما قرأت في مذكراتها؟ ربما؟ نعم لابد أن أعترف أن ما قرأت في مذكراتها ودون قصد مني قد أثار ترابي وربما حمقي فهي في إحدى السطور, السطور تقول أريد أن أتزوج من رجل تأثره شخصيتي المصرية يأثره جمالي المصري الفرعوني الذي يمتدحه في كل أصدقائي نساء ورجالا فقط؟ هي تريد من يشعرها بجمالها فقط لم اكن اعلم انها بهذه التفاهه ولكن لماذا انعتها بالتفاهه وانا بالفعل لم انجذب اليها في البدايه سوى لجمالها المصري الخالص فهي حقيقه تملك جمالا مميزا معبرا فكل ملامح وجهها تقول انا مصريه بل اميره مصريه فهي معها كل الحق في ذلك. ثم لماذا توقفت عند ذلك السطر بينما لم يستقفني ما ذكرته في سطر آخر قالت فيه أنا أحب هذا الفرنسي الذي تعرفت عليه منذ شهور في إحدى ندوات المركز الثقافي الفرنسي والتي كانت تتحدث عن فترة مهمة من فترات التاريخ المصري الحديث أحب فيه موضوعياته في التفكير أحب فيه فتوحه لوجهات النظر المختلفه التي قد لا يتفق معها احببت الصوت الهادئ العقلاني الذي لا ينفعل قدر ما يفكر فهو في حاله تفكير دائم احب بساطه تعامله مع الحياه والنظر دائما للامام ما احس انني اقفز الى المستقبل واضح انها كتبت هذه هذا بعد انقضاء شهور من صداقتنا فنحن قد تصدقنا شهوراً عدة اعتقد عشرة شهورٍ انجذبت اليها من أول يوم، وللصدق ما وجدتها يوماً فيها أو سطحيه التفكير، وهذا ما اختصر المسافة بيننا: كانت دائمة، دائماً حاضرة الذهن متوقدة، فكم تناقشنا في أمور تخص الشأن العام او الادب وهو المجال الذي انتمي اليه إلا كان لها اراؤها المعتبره. لها الحق أن تتمنى من يأسر جمالها وشخصيتها فنادرا ما يجتمع لمرأة واحده هذا القدر من الجمال والذكاء او لنقل جاذبيه الشكل والشخصيه ولكن لماذا يحصرني الان الاحساس بان حبنا هذا ليس حبا حقيقيا او قائما على اساس وجيه عندما قرات هذه السطور من مذكرتها هل أشعر بأنها لم تحبني إلا لأنني أشعرها بمصريتها، كما تقول هي في مذكراتها، أم أن ما يجعلها تحبني كما أحبها أنا؟ هل أسألها أم أقرأ بقي مذكرتها لأعرف الإجابة؟ لا، سأعيد ما كتبته هنا في مذكراتي لأكتبه في مذكراتها لترد هي. لماذا تحبونني؟ لماذا تزوجتي مني؟ زوجك جون بيير غيني